هل شراء منتج من موقع إيباي، ولكن التاجر لا يشحن المنتج لبلادك؟ اذا في هذا الفيديو سأحل لكم هذه المشكلة مرحبا انا رضا عازم من كامبوست اكاديمي الكثير من الاشخاص يريدون شراء منتجات من موقع إيباي. ولكن لا يوجد تجار يشحنون منتجاتهم لبلاد معينة ويوجد طريقتين لحل هذه المشكلة الطريقة الأولى هي مراسلة التاجر توجه لصفحة المبيعات للمنتج المعنيين به وبهذا المربع كما نرى يوجد الرابط Contact Seller من خلاله يمكننا مراسلة التاجر الذي يبيع المنتج اكتبوا له أنكم معنيين بشراء هذا المنتج وهل يشحن لبلادكم؟ وإذا يشحن لبلادكم كم ستكون تكلفه الشحن بحاله اذا التاجر يشحن لبلادك واتفقتم على سعر الشحن تطلبون منه ان يرسل لكم فاتوره الدفع التي تشمل سعر الشحن لدفع ثمنها ولكي يرسل لكم المنتج كما نرى يوجد عده عوامل يجب الانتباه اليها خلال تسوقكم في موقع ايبي فدائما عندما تدخل لصفحه مبيعات وفي بند الشيبينج سيكون مكتوب may not ship to لبلادك اسم بلادك او العنوان الذي عرفته في هذه الحاله انا من فلسطين فهنا سيكون معرف فلسطين فبهذه الحاله انتم لا تشتروا هذا المنتج ولا تشتركوا بالمزاد العلني فقط بحاله عندما يكون هنا معرف سعر شحن او معرف هنا Free Shipping فري Global شيبينج بهذه الحاله يمكنكم شراء المنتج ويمكنكم ايضا الاشتراك بالمزاد دون الاتصال مع التاجر، أيضا انتبهوا دائما هنا SHIP 2 سيكون مكتوب هنا وورلد وايد فعندما يكون هنا SHIP 2 وورلد وايد أي يمكنكم شراء هذا المنتج لأن هذا التاجر يشحن لكل العالم وأيضا سيكون هنا معرف أو فري شيبينج أو يوجد ثمن شحن ثمن معين للشحن يطلبه التاجر مقابل شحن المنتج فدائما عندما تروا may not ship تو اسم الدولة الخاصة بكم للعنوان الذي عرفتموه في حسابكم بالإيبي دائما لا تشتروا هذا المنتج عليكم الاتصال بالتاجر إذا حقا معنيين بشراء المنتج عليكم إرسال رسالة للتاجر وسؤاله إذا يشحن لبلادكم وبحالة إذا يشحن لبلادكم كم ستكون تكلفات الشحن الحالة الثانية الذي يجب الانتباه إليها كما نرى هنا عندما يكون في بند الشيبينج مكتوب Does not ship to اسم بلادك في هذه الحالة أي هذا التاجر لا يشحن هذا المنتج لبلادك بتاتا فكما نرى أيضا هنا شبتو يكون مكتوب هنا يونايتد ستيت فبهذه الحالة التاجر هذا يشحن فقط لأمريكا فعليكم أيضا الانتباه لهذا البند فأيضا بهذه الحالة يمكنكم إرسال رسالة للتاجر الطلب منه إذا يرسل لبلادكم وبحالة إذا يشحن لبلادكم كم سيكون ثمن الشحن الطريقة الثانية وهي استعمال شركات توفر لنا خدمات شحن. انا شخصيا اعمل مع موقع اسمه شيبتو سانتقل اليه هذا هو الموقع اسمه شيبتو نقطة ماذا يوفر لنا هذا الموقع؟ عند الاشتراك في هذا الموقع سيوفر لنا عنوان افتراضي في امريكا وهنا كما نرى سنرى your us address رضا عازم وهنا عنوان الافتراضي في امريكا اذا بعد ان وجدنا منتج لتاجر لا يرسل لبلادكم وارسلتم رساله لهذا التاجر انكم تريدون شراء هذا المنتج ولكن هذا التاجر لا يرسل لبلادكم فبحاله اذا لا يرسل لبلادكم يمكنكم الاشتراك بشيبتو شيبتو سيوفر لكم هذا العنوان في امريكا وبعد ذلك يمكنكم تعريف هذا العنوان في حسابكم في الايباي وفي هذه الحاله يمكنكم شراء المنتج للتاجر الذي لا يشحن لبلادكم. اذكركم مره اخرى هذه الحاله فقط اذا كان التاجر من امريكا. فعند شراء هذا المنتج تعرفون العنوان الذي شيبت سيوفره لكم. وهكذا التاجر سيشحن المنتج الذي اشتريتموه لمخازن الشيبت 2. بعد ان يصل المنتج لشيبت 2 سترسل لك رساله ان المنتج قد وصل اليهم سيوفر لكم عده شركات شحن التي تشحن لبلادكم. تختاروا الشركة الملائمة لكم تدفع ثمن الشحن وسيشحن إليكم ثمن المنتج. كما نرى هنا packages in warehouses هنا سيتبين لكم المنتجات الرزم التي ستصل لمخازنهم وهنا sent packages يمكنكم رؤية المنتجات التي ستشحن إليكم وفي package warehouses سيكون هنا إجراءات add deposit كما نرى عليكم تعريف أولاً. ما هي طريقة الشحن التي تريدونها وأي شركة تريدون أن تتعاملوا معها يوجد لديهم عدة شركات مثل UPS, FedEx, ارامكس كل هذه الشركات المعروفة عالميا وسيكون وس مبين لكم كم سيكون ثمن الشحن وتدفعون ثمن الشحن وهكذا سيرسل اليكم المنتج أذكركم مرة أخرى أن هذا الموقع فقط يوفر لنا عنوان في أمريكا أي يمكننا شراء منتجات لا تشحن لبلادنا فقط من تجار أمريكيين لتعريف العنوان في حسابنا في الإيبي يوجد فيديو في قناتي اليوتيوب يمكنكم تصفح في القناة ورؤية هذا الفيديو يشرح لكم كيفية تعريف عدة عنوان في حسابكم بالإيبي أيضا مهم جدا عند شراء المنتج في صفحة الدفع في صفحة أوت للمنتج ان تعرفوا العنوان الملائم الذي تريدونه اذا كنتم تريدون شراء من تاجر لا يشحن لبلادكم تعرفون العنوان الذي شبتو سيوفره لكم وعند شراء من تاجر يشحن لبلادكم عليكم تعريف العنوان الخاص بكم وهكذا يمكننا شراء منتجات لتجار لا يشحنون لبلادنا ،اتمنى انني اضفت لكم معلومات جديده واستفدتم من هذا الفيديو مهم الذكر موقع شيبتو يوفر لنا العنوان الافتراضي دون أي تكلفة مجانا اذا واجهتم اي مشكلة يمكنكم كتابتها تحت الفيديو بالتعليقات وساساعدكم باسرع وقت ممكن ايضا لكل من معني ان اعلن فيديو لموضوع معين يخص البيع او الشراء في موقع ايباي او امازون ارجو كتابة الموضوع في التعليقات تحت واعدكم ساعلن فيديو عنه